لكل حدا ضايع لوين بعدك رايح مثل كانه حدا حاطط لك بنج ماشي ومنك داري بحالك ولا عارف لوين رح توصل الله يرضى عليك اصحاب الغيبوبه اللي انت فيها واسال حالك هالاسئله شو السبب اللي خلاني اوصل لهون انا اذا ضليت مكمل باللي عم بعمله شو رح يصير فيي شو الشي اللي لازم اعمله هلا ممكن يحسن لي حياتي وما عم بعمله ضلك عم تسال حالك هالاسئله لحتى تلاقي الأجوبة الصحيحه وعلى أساسها بلش خود القرارات المناسبة اللي راح تغير لك مسار حياتك